لمن هذا كله؟ نجاء أي؟ القلا رفع البنزين رفع الدولار فين هذا؟ فين هذا؟ لا حكومة موجودة ولا أنا شخصيا لا بعترف لا عبد الرحمن ولا بالحكومة ولا بعترف أحد أقول إنهم دارا سفر سلاح لصاميك الزابين فقط لا أقل ولا أكثر هل حقا؟ شو الشر؟ شو الشوارع مدينة؟ شوف الشوارع كيف شوف شوف كيف نعيش؟ شوف البيعة كيف حقنا أصبحنا نحن كأنا يعني أخذ من الصومال ترى من على الصومال صومال سلح كل الدول الا نحن عندنا مساله ما مش تقدم قحبمه نخذل لا ثلاث سنوات كلها لعب ضحكه على الشعب كلها ضحكه على الشعب يه؟ هذا غير غير صحيح نحن مش نحن اخذنا معارك اخذنا كل حاجه انا مناظر مناظر مناضل انا اخذنا كل شيء نحن ما مثل. لكن هذا كذابين لا حق حرب ولا حق حق ارتزاق حق نصب حق يستثمر يستثمروا القذاف حق أبناءنا ابنائنا اصبحت تقتل وهذا لأن زلومنا عدع عدع عدع ايش كلام ايش كلامنا نحن لا هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله ثلاث سنوات ولا يوجد اي كذا نظرة حقيقية واقعية انه في معركة كلها معركة بيسليس معركة التجارة نحن هذا شعورنا الذي يقول و... انا اتكلم من الواقع ما اتكلمش من رأة. واقع اعيشه ان فساد كذب نصب قتل كله على شعب هذا المسكين لنا نحن ايش فين عايشين نحن فين؟ فين عايشين في قابة عايشين في ايه؟ إيه كلام اسمعنا من هل دقر عبد ربه؟ لا ما دمر... يعني في مباراه قرارات انا عن جمهورك عين على مهاري يعني ريتزل ايش حقق ايش حقق لا حققوا شيء ايش من رئيس ايش من رئيس شرعي وهو طرطور هذه تسمى حكومه منفى مش مش رئاسه شرعيه تم المنفى واللي خارجين على الدستور والقانون في العاصمه ويحكم البلد اي قانون اي نظام اي اي حتى مجلس الامن مجلس الامن كذا كلها مراوغة سياسيه ####لا أقل ولا كلها على حسابنا وعلي أظهرنا... أيش اللي يشوب مننا بالضبط أيش اللي يشوب مننا... والله بالنسبة للوضع آه الوضع هو مزري يعني ولا مواطن يعني صبر الكثير... والان معاناه شديده البترول ما فيش، الغاز ما فيش، الديزل ما فيش، رواتب ما فيش، لي سنتين اتابع سنتين عشان راتبي ورقمي ما فيش، يعني كل شيء ارتفع. الان روح معانا 500 ريال 800 ريال روح اشتري اقول لك ولا حاجه. طيب الشعب لازم يثور الحكومه الفاسده اللي موجوده مع الشيخ. الدوله راقدة في الرياض. والشعب هنا بدون دوله. بعد ايام بيخرج الشعب في انتفاضه. لأن الدولة ما فيش دولة الآن، رحنا نقول إنه ما فيش دولة قاتلة. الاثار يعني قاتلة قاتلة صارت، قاتلة جدا جدا. حكومة الشرعية جالسة بالرياض بالفنادق جلوس. والمواطن يعيش ولا يموت. وش عليهم هم شي عيالهم يدرسوا بالخارج وعايشين آكلين شاربين في الفنادق جلوس.